Hej, jaz sem Ana, dobrodošli v moji gudov kuda kuhini. Obožujem poletje! To je čas, ko lahko vsak svoj prosti dan izkoristim za razvajanje obiskov. Danes vam bom pokazala hiter in preprost recept za sladico, ki bo zagotovo pristala na vseh Instagram storij. To so malinovi popsi! Okay, začnimo z vprašanjem, kaj imajo skupnega Lizika, Lučka in Ražnič. Ja, res je. Tole. Za še komu zdi, da je hrana na palčki tudi avtomatsko ful boljša? Napiši spodaj v komentar, katera je tvoja najljubša hrana na palčki in dodaj hashtag Sladki Petek. Med vsemi bomo naslednji teden izrebali tri, ki boste prejeli Lidlovo vrednostno kartico za 30 evrov. Nagrajence bomo objavili v storijih na Instagram profilu Lidl Slovenija naslednji petek. Ok, gremo nazaj k receptu. Multipraktik bo pri tej sladici tvoj najboljši prijatelj in tudi tokrat se bo večina akcija zgodila v njem. To so sestavine, ki bomo zmreli skupaj. 150 g zamrznjenih malin, 130 g kokosove moke, 55 g indijskih oreščkov, 45 g mešanice oreščkov in 115 g dateljno. Zdaj šteljate kalorije in imate prav, popsi so energijska bomba in zelo primerni za športnike. Lahko kakšno pojete pred aktivnostjo ali pa med športanjem. Oh. A ja, pa pred njih pospravite v žep palčke. Tako, masa je pripravljena, tako da lahko končno naredimo krogljice. To je super priložnost, da v proces vključimo še kakšen par rok. Se napičimo na palčke in za pol urce postavimo hladilnik, med medtem pa se lotimo topljanje čokolade. Najbolj varna možnost je topljanje vodno soparo, če pa spadate med tiste, ki se nam vedno modi, bo pa tudi topljanje čokolade v mikrovalovki čisto ok. Cake popsi imajo tudi eno zuberno lasnost včasih pač noče ostati na palčki. Trik, da ostanejo trdno na vrhu palčke, v tem, da vsako najprej pomočimo v čokolado. Vidiš, šele zdaj zares pripravljena, da postane ročaj za popse. Tako, palčke so bile ogrevanje, zdaj grejo pa v čokoladno kupelj še kroglice. se čokolada strdi, pa jih posujemo še z koščki, ne soljene pistatije. so zdaj pripravljeni za goste. Priporočam, da popse postavite na kakšno fotogenično mesto, da jih bodo goste lahko popotkali in objavili vse posod. Pazite, samo da jih prehitro ne zmanjka. Hej! Obstaja način, da pop se narediš še malenkost bolj okusne in to je, da stisneš like na tale video, se naročiš na Lindov kanal in se vidimo naslednji mesec. Čau!